Ultima ori, Iohannis arunc pisica moarta protocoalelor în curtea subliniere Efeidna. Video Presubliniere din Teleclaus Iohannis se extrage din scandalul protocoalelor dintre servicii sublinierei justicie. Într-o primă reacție pe acest subiect duc de secretizarea protocolului se.re.i.j. Subliniere din telepasează problema celor care au semnat protocoalele. Ele sunt comentate de cei care le-au semnat, sublinierei de cei care le-au verificat. Nu este nevoie de comentariul meu, a declarat Claus Iohannis.